اهلا بكم متابعي gno برنامج photopia هو برنامج تجميع وتديل الصور يعمل عبر الانترنت لكن من خلال هذه الحلقة سنتعرف على طريقة تشغيل البرنامج بدون الانترنت على نظام gno كما تتوفر نسخة لنظام ويندوز. سأترك لكم روابط التحميل في خانة الوصف في البداية ولكي نقوم بتحميل نسخة إيميج، وهي امتداد النسخ المحمولة من البرامج على نظام GNU Linux نقوم بكتابة Photopia AppImage على محرك البحث ثم ننقر على هذا الرابط ومن صفحة المشروع على GitHub ننقر على رابط الإصدارات ثم نقوم بتحميل البرنامج بعد نهاية التحميل ننتقل إلى المجلد الذي وضع فيه البرنامج ننقر بزر الفأرة الأيمن ومن هذه القائمة نذهب إلى خصائص ثم إلى صلاحيات ونعطي البرنامج صلاحية التنفيذ أقوم الآن بتنفيذه عبر برنامج AppImage Launcher وهذا البرنامج يمكنك من ضم برامج AppImage المحمولة إلى قائمة البرامج لديك على النظام سأنتظر البرنامج إلى أن يفتح ويجب ان تتوفر على الانترنت في اول استخدام لك حتى يقوم البرنامج بتحميل الملفات الضروريه لكي يعمل معك بعد ذلك بدون انترنت هذه واجهه البرنامج والتي تشبه الى حد كبير واجهه فوتوشوب ومن خلال قائمه الاختيارات اعلاه ساقوم بجلب صوره من الملفات الموجوده على حاسوبي اخترت صوره لشعار الطريق ونظام جنو لينكس من خلال اداه التحريك والتحجيم يمكن التلاعب بالصوره من حيث الحجم والشكل والابعاد الان ساقوم باغلاق البرنامج ثم ساقوم بقطع الانترنت على الحاسوب حتى نتاكد ان البرنامج يعمل حتى في عدم وجود الانترنت وكما تشاهدون فتحت البرنامج وأول ما ظهر لنا هو النافذة بيضاء مصحوبة برسالة تخبرنا أن البرنامج لم يستطع الوصول إلى الانترنت ورغم ذلك ظهرت واجهة البرنامج بشكل طبيعي جدا الآن سنحاول العمل على البرنامج من خلال جلب ملف PSD لنموذج بطاقة العمل Mockup ومن خلاله سنعمل على تغيير النماذج الموجودة مسبقا في هذا القالب بنماذج جديدة كل ما علينا الآن القيام به هو النقر بنقرتين على المربع الصغير على الصورة المصغرة المراد تغييرها من خلال نافذه الطبقات Layers سينبثق لنا لسان جديد بعدها نذهب إلى File ثم Open and Place لنختار الصورة الأولى سأقوم بتحجيم الصورة لتأخذ الحجم المطلوب بعدها أقوم بالحفظ من خلال Ctrl S أو من خلال الذهاب إلى فايل ثم Save. بالعودة إلى لسان مكاب سنجد أن الصورة أخذت موضعها بشكل تلقائي لنقوم بعدها بنفس الشيء مع الصورة الثانية نقوم بجلبها وتحجيمها ثم الحفظ ونعود إلى لسان نموذج موكاب وستأخذ هي الأخرى مكانها بشكل طبيعي وتلقائي كل ما علينا الآن هو حفظ المشروع من خلال File ثم Save هذا سيؤدي إلى الحفظ فوق الملف الأصلي أو من خلال Save As لكي تحفظ نسخة جديدة بإسم جديد أو في مكان جديد بعدها سنحفظ الصورة بامتداد PNG من خلال خيار التصدير وبالانتقال إلى مكان وضع الملفات المستخرجة سنفتح ملف PNG وهو نموذج بطاقة العمل متواجدة كما صممناها كل هذا من خلال هذا البرنامج الرائع اسمه Photopia والذي يتوفر أيضا على كل الأدوات الأساسية لإنشاء تصميم وتقطيع ودمج الصور وإضافة النصوص وغيرها كما يتوفر على تشكيلة من المرشحات أو Filters للتعديل على الصور وتركيبها كما ذكرنا ذلك سابقا كان هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة شكرا لكم وإلى اللقاء